وكي ساهمنا الثاني في الأكسي بلتين الفلاحة ديانا وكي ما يخلينيش أننا نخسر الفلاحة ديانا بسبل تركسورات كي دوزولنا برواية تركسور وكي يخسرون نسنتو إحنا فلوقيتا اللي تكون مسلا طائحة شفتاق الفلاحة ديانا وفي ذلك الفلاحة ديانا إحنا كانت حلوك ندوه في ذيك الوقتين في ذلك البريود والتبصر اقتصاديه اقتصاديه دالمعة وما كتخليناش حنا يقيسنا الكيماوية وبعيدة ياك باش ما ضروش شحال شحال المساحة اللي اه واحد واحد، لا المهمة كيرجع، أخرى. ديالو؟ سبعة، سبعة دقايق إلا دارت لا شحال ممكن الهضرة من قطار، قطار، قطار ها؟ في دقايق الدقايق، ممتاز. صافي، وبالتراك شحال يقدر يضرب؟ التراكسور ساعتين، التراكسور ساعتين، كيقدر يدير ساعة ولكن التراكسور كيكرفس كي الفلاحة في القطار ديال قطار دابا هذه 10 دقائق شحال من قطار في 10 دقائق؟ نص ساعة نص ساعة إذا ربحنا 20 دقيقة وربحنا عدم الماء تبليك كانت على الدويره الزرقا و حداك نعم نعم تريجل على الحد ديالها هذه دي بالساتيليت ها في الساتيليت لا لا, لا تريجل ديالنا شنو كيدير كيحدد المهمه ديالو في الساتيليت واش كيمشي للارض اللي فيها الذره ولا الارض اللي فيها الشمنضر الذره هذيك اللي بالي مشي كيبدا فيها ولا كان الريح الريح ما كنخدموش واحد القيام ديال الريح اللي كنوصلوا لها النار اللي طيب يعني. هو النار من ملي كتكون درجه الحراره بلاتي وقفوا 好